Kari jó, kari jó, nekem nem mondd meg hogy mi a jó, mi a jó A Haribo, Haribo, a kurvák meg a kaszino, kaszino Hé a szakvet feszegetem, kikígyó megedetem Ne pofász hús van, írom a könyvből, én csak írom a fejezetem Jöjj a tábor, a seregem, s én vagyok a, vagy a fejedelem Fénztet, mindent, beszöbelem, bevezetem, nincs kegyelem Néjj, ezt fogja a pisztolyt, lemeg a keze és pislok Leszarom, mit mondtok, törnek a csontok, gyövökbe rontok egy üveget bontok, érigyek a korcsok Gyújtok egy cikét, nincsenek gondok, ti úgyis csak loptok Kari jó, kari jó, nekem meg, hogy mi a jó, mi a jó A halibó, halibó, vagyok kurvák, meg a kaszinó, kaszinó Kari jó, kari jó, nekem meg, hogy mi a jó, mi a jó A halibó, halibó, vagyok meg a kaszinó, Nyomtok el, még itt vagyok Beléd az áramot Szárok, lesben támadok Hogy ne érjen fájdalom Mert én magamat vállalom Akamukat így nem állhatom Mindig azok ugatok, akiknél legnagyobb a szánalom ne ne ne nekem bazd meg Sok felébb gondolja, hogy fecske Mihez begesztek? Nekem egy tigris, ő vagy medve Minden, leszarok este Mert én nem besztek Jön a szár, jön a víz, majd odavesztek Karion Ványok úrváig meg a köszi no, köszi no Kariyo, a you, you A meg a